Вони теж хотіли жити. Це про 16 тисяч євреїв, знищених нацистами за роки окупації Проскурова. Їхню пам'ять теперішня єврейська громада Хмельницького вшанувала хвилиною мовчання. 88-річний Йохім Думер розповідає, в 1941-му мешкав з батьками на Вінниччині, і коли нацистські війська наблизились, євреям радили евакуюватися. Батько мій зібрав сім'ю. Я кудись наняв конячку і нас завезли на железну дорогу, щоб евакуювалась. Коли ми приїхали, останній поїзд вже пішов вертатись назад не було змоги, тому що там вже були німці. Тож, каже, втекли в село до родичів, там і ховалися. У моєї бабусі і дідушці був будиночок невеликий і був схованка там така. І як тільки ця облава родичів чоловічої статі туди ховали, і за рахунок цього ми фактично і збереглись. Найбільше. Беда была голод. Голод, голод, голод. Дуже много евреев. Э, цей і померли із за того, що не було що їсти. Голодували євреї, котрі на час окупації Проскурова перебували в гетто, яке розташовувалося в 41-му році в центрі міста. Про це розповідали на мітингу «Нащадки очевидців». За словами Семена Мільмана, нацисти обгородили колючим дротом квартали, де мешкали євреї. Їм не дозволяли виходити в місто, воду раз у день набирали з південного бугу. Наприкінці 42-го року всіх ув'язнених повели в Лезневський яр, де розстріляли. Боги у діли в саду едемском покої і добудеть їх заслуга для всіх синів ізраїля і вистоят вони в судьбі своїй до кінця дней з ним вони обрели вічний покой на місці масового розстрілу євреїв та загальних могил дорослих і дітей молитовний десяток чоловіків з рабином читали поминальну молитву наша місія не забувати а том що тут було і бути толерантний і заботиться о кожної людини, яка вона не була. За словами Семена Мільмана, чи не в кожному місті й селищі Хмельниччини нацисти знищували євреїв. В області за Другу світову вбили 153 тисячі. Та, каже, остаточних даних немає. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.